Työ on fyysisesti raskasta. Viimeisen 10–15 vuoden aikana on tullut paljon uusia apuvälineitä ja on keventynyt huomattavasti. Työ on erittäin likaista. Ei pidä paikkansa. Hyötyajoneuvon työ tänä päivänä on paljon tietokoneella vianetsintää ja sähkötöitä. Alan tekniikka on vanhanaikaista. Enpä sanoisi noinkaan. Nykyään korjaamme yhä enemmän sähkö- ja kaasuautoja. Opinnot kestävät aina kolme vuotta. Ei pidä paikkaansa. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtainen urapolku ja opinnot on nopeimmillaan suoritettu reilussa vuodessa. Osa on. Kaikki on mahdollista.